نبي من أنبياء الله له نصف الجمال في سدون مصر وأصبح عزيزها إنها قصة الصديق يوسف عليه السلام تابعونا السلام عليكم يقول الله تعالى في كتابه العزيز إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم كنا قد سردنا في حلقة سابقة عن نبي الله إسحاق ونبي الله يعقوب لمتابعة سلسلة قصص الأنبياء انظر إلى صندوق الوصف إن القرآن الكريم مليء بقصص الأنبياء فقد اختص الله تعالى سورة يوسف لقصة النبي يوسف وإخوته قصتنا اليوم عن يوسف عليه السلام أمير العفة والجمال الصديق الذي قال عنه النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام كان النبي يوسف عليه السلام واخوه بن يمين احب الى يعقوب عليه السلام عن باقي اخوتهم كما ذكر الله تعالى في سوره يوسف فقد دب الحقد والحسد في صدور اخوه يوسف وعندما راى يوسف عليه السلام الرؤيا التي راها في المنام وقصها لنبي الله يعقوب طلب نبي الله يعقوب ألا يقص هذه الرؤية على إخوته حتى لا يكيدون به فإن نبي الله يعقوب كان يعلم أن ليوسف شأن عظيم ولكن الغل والحقد في قلوب إخوة يوسف زاد واستفعل حتى عقدوا العذم على أن يقتلوا يوسف وبينما يجتمعون لوضع حدٍّ لحبِّ يعقوب ليوسف عليهما السلام، قال أحد إخوة يوسف: "لا تقتلوا يوسف، وألقوه في غيابة الجب، إن كنتم فاعلين". وقد عزموا على ذلك، ووصلوا إلى حلٍّ أن يصطحبوا يوسف من أبيه، حتى يلعب معهم، وذهبوا إلى يعقوب عليه السلام، واستأذنوه أن يأخذوا يوسف معهم ليلعب. وكان نبي الله يعقوب لا يامن على يوسف من اخوته فترجوه وقالوا انهم سيحافظون عليه وانهم سوف يعيدوه سالما لابيه فوافق على ذلك وعندما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب وقد اوحى الله تعالى الى نبيه يعقوب بذلك الامر فعلم ان هناك تدبيرا ربانيا ليوسف نبي الله يوسف وألقوه في غيابة الجب بدون رحمة أو شفقة بسبب الغل والحقد الذي ترعرع في قلوبهم ثم عادوا إلى أباهم مساءً وأخذوا يبكون وقالوا يا أبانا لقد ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب وكل هذا لكي يقنعوا نبي الله يعقوب ولكن يعقوب كان يعلم بأنهم كاذبون وأن ذلك الشيء قد دبروه في أنفسهم وكان يعلم ذلك من قبل ولكن كان يعلم أن الله تعالى سيحفظ يوسف كما حفظ إبراهيم من النار أمرت الأيام على يوسف داخل بئر. وكان تحت الرعاية الإلهية والعناية الربانية فما مسه من مكروه وما أصابه من سوء فقد كان يوسف يعلم أن الله لن يضيعه وفي يوم من الأيام مرت سيارة بها مجموعة من العرب لا يعرف من أينهم ولا ماذا كانوا يعملون وعندما أدلوا دلوهم إلى داخل البئر وجدوا أن في البئر غلاما صغير فقالوا يا بشرى هذا غلام واصره بضاعه وقد راوا من جمال هذا الفتى ما يباع الى الملوك والامراء وكانوا متجهين الى ارض مصر فقرروا ان يبيعوا هذا الغلام الى عزيز مصر وعندما وصلت السياره الى ارض مصر قاموا ببيعه الى عزيز مصر اي وذير مصر الذي كان تحت الملك وكان عزيز مصر لا يلد فاشتراه وذهب به إلى زوجته فقال لها أكرم مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكان ذلك تدبيرا ربانياً ليوسف ومرت الأيام ويوسف يترعرع في بيت العزيز فقد من الله تعالى على يوسف بالجمال وآتاه الحكمة وآتاه نعمة تأويل الأحلام وتفسيرها وكان يوسف عليه السلام جميلا بل إن الله تعالى أعطاه نصف الجمال وفي يوم من الأيام بعدما اشتد عوده راودته زوجة العزيز عن نفسه فامتنع مخافة من الله ومخافة من هذا الفعل السيء وقال معاذ الله إن ربي أحسن مسواي ولكن امرأة العزيز لم تكف عن ذلك الفعل ففر يوسف إلى الباب وهرعت امرأة العزيز وراءه حتى إذا وصل إلى الباب شقت قميصه، وعندما فتح يوسف الباب وجد أن العزيز خلف الباب وعندما رأها زوجها اتهمت يوسف زورا، وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يزجن أو عذاب أليم وانتشر الخبر في نساء مصر في ذلك اليوم وقد علموا أن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه وقالوا بأنها تشاخف هذا الفتى حبا. فلما علمت امرأة العزيز ذلك الأمر وكانت ماكرة دعت هؤلاء النسوة إلى الغداء وأعطت كل واحدة منهن سكين وأمرت يوسف أن يخرج على هؤلاء النسوة ولما رآه هؤلاء النساء قاموا وقطعن أيديهن من شدة جمال يوسف وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ودعا يوسف ربه وقال رب السجن أحب إلي. مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصبوا إليهن وأكم من الجاهلين ومع إن العزيز كان قد علم براءة يوسف لأنه شاهد قميص يوسف ممزق من الخلف أي إن يوسف حاول الهرب وأن مرأته هي التي أمسكته ولكن قرر أن يذهب بيوسف إلى السجن حتى ينفي هذه التهمة عن زوجته ويبعد يوسف عن زوجته وعندما دخل السجن دخل معه فتيان أحدهما كان ساقيا للملك والآخر كان خباز الملك وكان الله تعالى قد علم يوسف تفسير الرؤى وفي ليلة من الليالي رأى الخباز والساقي أن أحدهما يحمل فوق رأسه خبزا. تأكل الطير من رأسه، ورأى الآخر أنه يعصر خمرا، وقد عرف يوسف في السجن بصلاحه، فقالوا ليوسف: نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. فقال يوسف عليه السلام: أما الأول فسيخرج من السجن، وسيعصر للملك عنبا، أي يسقيه خمرا. وأما الثاني فسيصلب فتأكل الطير من رأسه قضى الأمر الذي فيه تستفتيان. ومرت الأيام وخرج الأول من السجن فيطلب منه نبي الله يوسف أن يذكره عند الملك لكنه خارج ونسى رأى ملك مصر رؤية عجيبة وعندما استيقظ طلب من رعيته ان يفسروا هذا الحلم ان كانوا للرؤيا والاحلام يعبرون فقال الرجل الذي خرج من السجن انا انبئك بمن يفسر لك هذا العلم وقد اخبره بيوسف الصديق وقد راى الملك في منامه سبع بقرات ثمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات الذي كان مع يوسف في السجن يسأله عن حلم الملك ففسر له وعندما أخبر الملك أراد الملك أن يستخلص يوسف لنفسه وكان تفسير يوسف لرؤيا الملك أن القوم سيمرون بسبع سنوات من المطر سيزرعون فيه قمح وستمر عليهم سبع سنين وهم عجاف لا ينزل فيهم المطر وقال يوسف ان يحفظون محصول القمح الا قليلا مما ياكلون فقال ان يضعوا هذا القمح في سنبله حفاظا عليه لكي ينفعهم في وقت السنين العجاف فلما سمع الملك بهذا التفسير اراد ان يقابل يوسف فلما جاء الرسول مره اخرى الى يوسف قال يوسف ان يذهب الى الملك ويسأله عن النسوة التي راودنا يوسف فلما عاد الرسول وأبلغ الملك بما أراد يوسف جمع الملك النسوة وقال لهم كما ورد في كتاب الله أأنتم راودتن يوسف عن نفسه فقلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء وكانت امرأة العزيز من بينهم وكان زوجها قد توفى فقالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وعندها فظهرت براءة يوسف أمام الناس. وخرج يوسف من السجن، وطلب من ملك مصر أن يجعله على خزائن الأرض، أي خزائن مصر في ذلك الوقت. فوافق الملك، ومضت سنين الرخاء، وجاءت السنين العجاف، وقد حل الجفاف على أكثر الأرض. في ذلك الوقت وأتى أهل يوسف من أرض فلسطين فطلبوا أن يشتروا القمح وعندها يدخل على نبي الله يوسف فيعرفهم وهم له جاهلون فطلب منهم نبي الله يوسف أن يعودوا له بأخ لهم من أبيهم وإلا فلن يعطيهم شيئا فعادوا إلى أبيهم واخبروه بما طلب منهم الوزير فلما اخبروه بذلك فخاف على بنيامين حتى لا يحدث له كما حدث ليوسف ولما راوا بضاعتهم ردت اليهم اقنعوا اباهم بان المؤنس تزيد ثم ذهبوا ببنيامين الى ارض مصر فلما راه يوسف عليه السلام امر ان يضع الحرس صاعه الذهبي في رحال اخيه ففعلوا ذلك وعندما ارادوا الرحيل ازن مؤزن ايتها العير انكم لصارقون فقالوا ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك فامر الحرس ان يفتشوا امتعتهم قبل متاع اخيهم وقد اخبرهم الحرس انه من وجد سواع الملك في رحاله فسوف يأخذونه لينال العقاب وكانت تلك حيلة من يوسف حتى يأخذ أخاه ولما استخرج الصواع من رحال أخيهم طلبوا أخوة يوسف من عزيز مصر أن يأخذ أحدهم مكانه فرفض فعاد أخوة يوسف إلى أبيهم فقصوا عليه ما كان فلم يصدقهم وبكى من شدة حزنه حتى أصابه العمى لكنه لم ييأس وكان واثقاً من رحمة الله فأمر أخوة يوسف بالذهاب مرة أخرى للبحث عن يوسف وأخيه وعندما عادوا إلى أرض مصر ودخلوا إلى قصر العزيز من أبواب متفرقة كما أمرهم أبوهم وجدوا شيئاً غريباً فقد وجدوا أن بنيامين يجلس بجوار عزيز مصر فتعجبوا من هذا الامر فلما راهم نبي الله يوسف قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه قالوا تالله لانك انت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا فاخبرهم بما كان وما حدث واعطاهم قميصه بعد ان عرف ان اباه قد أصابه العمى فطلب منهم أن يلقوا هذا القميص على وجه أبيه وسوف يرتد بصيرة، وأخبرهم بأن يعودوا بأهلهم أجمعين ولما ذهبوا إلى أبيهم وجاء البشير وألقى قميص يوسف على وجه أبيه فعادت إلى النور عيناه، وكان هذا من فضل الله ورحمته ورحلوا جميع أبناء يعقوب إلى أرض مصر بدعوة من نبي الله يوسف وعندما رأى يوسف أباه وضعه على العرش وخروا لله ساجدين وذكر يوسف أباه بالرؤيا التي رآها منذ الصغر وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وعندما ندم اخوة يوسف على ما فعلوه، سامحهم نبي الله يوسف. وهنا نستخلص من هذه الحكاية الجميلة الحكم والعبر. فأولا نجد أن الله يجزي المحسنين، ويجزي الصادقين، وثانيا العفو عند المقدرة، وثالثا العيش في طاعة الله وعدم عصيانه. تكون توفيقا وإحسانا إلى هنا انتهت الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم منا كل جديد إن شاء الله شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة في أمان الله ورعايته